Biopsia ganglionului santinelă este un procedeu chirurgical minim-invaziv care a revoluționat chirurgia oncologică. În speță, cu ajutorul determinării uh, acestui ganglion santinelă, se evită exciziile chirurgicale largi, respectiv limfadenectomiile extinse, limfadenectomii lărgite, care predispun la complicații postoperatorii destul de serioase pentru pacient, printre care limfedemul de braț sau tulburări de sensibilitate, tulburări funcționale, tulburări motorii. Ganglionul santinelă face parte din sistemul limfatic și deservește teritoriul în care a apărut prima dată boala respectivă. Vorbim acum de cancer. Utilitatea determinării acestui ganglion santinelă apare în cancerele limfofile, adică în cancerele care se răspândesc în organism prin uh, drenajul linfatic. Uh, dintre acestea studiate și standardizate în ghidurile de oncologie internaționale sunt cancerul de sân și melanomul mali. Practic, să ne imaginăm o tumoră, un melanom malign, o tumoră mică, o aluniță mică apărută pe piele. Acea aluniță este deservită de un drenaj limfatic, de un circuit limfatic. Prima stație la care ajunge limfa din acel teritoriu se numește ganglion sentinel. Ținând cont de premiza că melanomul malign este un cancer limfofil, și astfel el se va răspândi, va da metastaze în organism. Noi reperăm prima stație de autobuz, prima stație ganglionară în care ar putea să apară celule maligne. Și acest procedeu cu rol predictiv este cel care ne spune pe aici au trecut celule canceroase, sunt câteva, sunt mai multe sau sunt foarte multe astfel încât uh, ganglionul este complet invadat.